لانه تقولوش يروح تتعلم مثلا مثلاً أساس يروح ان تتعلم ان كلمات ان تتعلم ان تتعلم ان في ان تتعلم ابونا تتعلم على ابونا ان تتعلم يا أبونا ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم دي دي ساعتين يعني هو 10 دقايق والشروط يخلص لا انا اقول لك طب ساعتين ننزلوا مصر يجوا عندنا اه ابونا ده بره عامل حاجه قدام عيني كان بايت عندنا في الليله دي واحنا عارف كان بيباتوا في اوضه التواليت اللي تحت اوضه الينا الله يرحمه كان فيها التواليت دي كان فيها سرير وكان يبات فيها فابونا طندوس كان هيبات الليله دي معانا وبعدين وكان معانا ابونا تادرس وعم حمد السرساوي عم حمد السرساوي ده واحد من سيرس اسمه حمد السرساوي وكان بيشتغل في التصوير الزراعي وكان بياخد معايا كبيرة وبعدين استعبوا عنه يعني حكته هات حته طقت قوي قوي فكان ابونا تادرس كان بيساعده يعني كان يديله حاجه تساعده كل شهر كده قد ما يعني كان طلع من الشغل ما بقاش ياخدها فكان ساعتها حمد السرساوي عبد الحميد السرساوي ده وابونا كانوا صاحيين بقيتوا عندنا الاثنين. فعشان ما مكان للدين قمنا حاطين مرتبة على الارض. فانا فاكر ساعتها كان هما الاثنين نايمين وخلاص دخلوا لانهم يناموا وبعدين والدتي عايزه حاجه من الاوضه دي. فدخلت هجمه وراحت مودعها النور مش واخد بالهم لقيته صحيح لقيتهم صاحيين هما الاثنين ما كانوش ناموا بيتكلموا. عم أبو طاطروس بيقول لي عم محمد السرساوي ايه احوالك ايه دلوقتي؟ فبيشتكي له همه حصل كذا وكذا وكذا. وبعدين عم محمد السرساوي ده كل اللي جابه ورقه مش عارف طلبة بجنيه ولا ايه ولا ايه يعني ورقه ماليه يعني ما عنديش غيرها عن ده مع ابونا طاطروس فجايب الورقه دي عاوز يديها لحم السرساوي فبيحطها تحت المخده تحت الرأس حم السرساوي. اما حنا السرساوي بيشيلها تحت وحطها تحت راسه رأس مع بعضهم على برقم ابني دي ولا مش عارف ده بيشيلها من تحت راسه وحطها رأس ده وده يشيلها يعني نورت النور وشفت ده بقى الاثنين وكانوا الاثنين مبسوطين خالص ده انا فاكر ده كان يبعت وانا صغير اجيب له سجاير سجاير كان حاجة اسمها سجاير كوتاريلي. دي كنت بقرص سنة اروح للبقال يديني عشر سجاير كتاريلي في علبة كده. اجيبهم لعم لابونة ودروس فكان كان لابونة ودروس ما يشربش السيجارة على بعضها سواح كده. يطع السجارة نصين ويشرب كل نص مرة. ما عندوش قرص تاني يجيب بيه السجاير. اقول له يا بنت انت بتطعس نصين. يقول لي اه عشان الصحة عشان ما اكوحش. هو عشان ما عندوش إيرش يجيب عشر صغير تجيب الحالة كانت بؤسة أو لا لا لا سووا. هم أحيانًا لنا لما تطلبون الصغير النظام زمان على أيام بابا العرب وكان النظام إن لما يجي ضيف عندك بتعمل له القهوة وتقدم له الصغير مع القهوة لازم يعني تقدم تبتعمله في القهوة وتقدم له علش السجاير إذا كان بيشرب بيشرب, بيشرب, بيشرب, بيشرب شو ما بيشرب يقول لك ما بيشربش. فاللي حصل إن دايماً في العيادة السجاير لا تفرق الطبولوس عندنا. الحكاية دي بقوا وش بابا قال لك الله طب ما وأولاده قال لك طب يمكن حد من العيال يحب يجرب السجاير دي يشوف يشرب من وراء سجاير. وإحنا حطيناها له قدامه. فبابا ما جيه لنا. تعالى يا فلان تعالى يا فلان تعالى يا فلان كان بياكلنا من الأوضة. تعالوا لما السجاير دي إيه. طبعا نفسنا نشوف السجاير دي ايه؟ نعرف. فجينا كلنا وبابا جابنا كلنا فوت الجلوس وجاب سيجاره وحط حته قطنه كده وراها وولع السيجاره من قدامه اي يشرب نفسين كده فلقينا القطنه دي طلع عليها اسماخ اصفر اللي هو زي وزخن الودن كده اللي هو اللي النيكوتين يعني. فقال شوف انا شفت نفسين اتنين من السيجاره شوف طلع عينينا اصفر شوفوا لما بخلص السجاره يبقى قد ايه اللي تقف على الرئتين. وبعدين شوفوا اللي بيشرب عدة سجاير شو بيقف قد ايه على الرئتين اللي عشان كده عمك فلان وعمك فلان شوف لما بيكحوا المسكين مش عارفين مش عارفين يكحوا لان الرئتين ملبشين بالنيكوتين فما بيطلعوش الدلغم اللي فيهم. النهايه يعني ورانا عملي في فلان قال وفلان وفلان اللي شافوا سجاير شوفوا كحتهم ناشفه ازاي ان احنا مش عارفين نطلعوا الدلغم اللي يسيب لهم. وساب وخرج ما خدهاش حتى معاه. يعني سايبها عشان احنا اختيارنا مفيش واحد فينا اقرب من اللي هي وطلعت فين؟ وطلعت باستمرار تمتها كده بالطريقه دي. وكان كان مؤثر في حياتكم يا ابونا عم يونان ايه الحاجات اللي علمها لكم؟ علم لنا الامانه لانه كان امين جدا. اه. شوف انت موضوع لموضوع ثاني. الموضوع ده حلو يا هل في قصص قصص ايمانيه حصلت معاه هو كانت كتير اه حكينا بعض اختبراته كده يا بس بخرج مع الموضوع <تصفيق> احنا في نفس انا الشطه شطه شط بقى بعد كده طيب اقول لك انا مرة في مرات كان بابا الله يرحمه أه واحده ست ادعت عليه ان مش عارف ايه ان يعني بتاخد فلوس مبلغ كبير مش عارف كان 1000 وايه مبلغ كبير يعني وإن هو فضلها بالاستلام هو ما كانش مضى هي الرضا بزوار الرضا منقوله مش زوارها هي تعبت عليه بالنبله ده وما ما خلوش بقى بيدفع مش عارف 1000 وإيه ولا نبله كبيره رفع قضيه أنا فاكر المحامي كان في شارع جزيرة بدران كده ساعة 4 معاه كان محامي مسيحي فكان بابا يروح عند المحاميين ويقعدوا بابا كان مدرس حقوق يعني بس يقعد يعني هو والمحامي يفكروا ازاي يدافعوا عن عن القضيه دي، ازاي يطلعوا ازاي بالمؤثر ده، لدرجه انه فكر قال الست دي مدرسه، قال له المدرسه بتعمل دفتر تحضير وتمضي على كل درس، او يديلها مفتش مثلا يمضيها، اديلها امضاءها، راح جاب الامضاء بتاعها من من التعليميه عشان الخبير يضاهي الاضاءات يعني، ده يعني كانت قضيه شعبة قوي كانت جامدة قوي بس والبابا غلب فيه والمحامي غلب فيه ما لقوش مخرج يثبت ايه؟ من القمضه دي مش الباب بابا قمضه مزوره في زمان المزوره دي بتبدا تسلقها اه. تحطها كده على القمضه وتروح عاملها كده على الورق بس بس يعني اه. اه تبقى يعني على طول تتنقل فبابا بقى كان فاكر في ليله الجلسه بقى كان عند المحامي وما لقوش حل القضية يعني مش المحامي ما عندوش كلام يقوله للقاضي ورجع هو عند المحامي وقعد في البلكونه حاطط كده يفكر ويبص السبع، السما. فقعد يفكر يعني في المشكله اللي هو فيه وبعدين انا فاكر لما جه بعد يعني النوم الوقت اللي أنت بابا راح نام وبصيت لقيته مصاحين الساعه 5 الصبح. وما يا وما شوي، كان شوي زمان شوقي زمان. قال كتاب المدائح هو السلام اللي كان شفيع السلام. فقمت جبت كتاب المدائح. بيقول لي يا بابا ايه المناسبه الساعه 5 الصبح ايه يعني المناسبه اللي بيمدح العضله؟ قال العضله عملت معجزه انا كسبت الارضيه. فلسة... لسه لسه ما اعرفش لسه أنا كسبت الارضيه. قلنا له ايه الحكايه؟ الحكايه ان هو حلم ان هو في في غيط والغيط ده فكله طين بقى والاقيه في طين. هو ماشي بقى الاقيه للطين دي كانه ماشي ماشي بقى الاقيه للطين لغايه لما حته رجله جت على طين بس غوية ده فهدس لتحت في الطين يعني يقول لك الطين عادي على يالا يالا يالا فهي خيفتن يعني على رأسه. فبقى يسرخ مش عارف السجد يعمل ايه هو بيحلت له العذرة بقى في الحلم بالنفسه أبيض نور عظيم ماشي على الطين ده ماشي على الارضين ده وماتت عده عنده هاتيه فهاتمسكة ايه ايده وهو في الطين وحي تشده من الطين بطلعها طلعته من الكره الفنيه، قال له سبت كسبت القضيه. هو كان فطينه كان الان مش عارف يدافع عن القضيه، القضيه كانت هتروح منه. كان هيطلبوه كذا قال فانا مش فاكر في الكلام اللي قاله في الكتاب الراقيين. طلعته, طلعته محتين محتين من الطين وانقذته وكسب القضيه. كسبها ازاي بقى؟ مش فاكر اه. اظن هي الفكره دي ان لو جابوا جابوا التحضير بتاعها. اللي محفوظة في المنطقة التعليمية باينة مش عارفة ايه، حفظوها فين؟ بعضها مش عارفين. يلا يا عم بقى بقى يلا. الحمد لله. كان مش أنا خلاص قفلت. خلص خلاص شو عملنا